Víte, co je tak báječné na sváteční náladě? Umím ji jednoduše vyčarovat z dózy. Vykouzlete si vynikající cukroví s koruním cukrem moučka. Koruní cukr. Tohle všechno dokážu.